جنوبية على دور الرسالة الجنوبية يا كاسف التاريخ لا تغلق الصفحات على هذا النهائي الذي يجمع المولودين شقيقان حب وسائل بينهما وعلاقه وجداره وشطارة الهزيمة ما تمناش يا مجد أكيد من الخطأ يتعلم كل عاشق ليش لأن العرس هو عرسنا والفرح هو فرح نعلم ان كرة القدم واحد فائز والتاني مهزوم والربعة مرتدي أيوة اين الجديد اين العلويين اين الاسماء الحاضره اين الحل ات المجاب الصحيحة؟ هذه ارضيه وادي سريعه وادي اسرع طائره رميه تماس لمصلحه فريق لمصلحه فريق ولا سلطانه لا يوبي في نهائي اوله سلطانه مشتين توه اللونه اه يا والفريق الجنوبيه مثال شوف صالح برافو إذا تشوف؟ طق طق طق طق طق طق طق طق طق وهذا عائد إلى اشتباك وعائد إلى احتكاك بين سبعة سبعة. ها ها ها ها ها ها ها كل ها ها ها ها إذا ن إذا سلطان يسجل الهدف الأول إذا النتيجة العام أصبحت هدفين لهدف واحد لصالح فارق مجد شر جديد. اذا المقابله تشرف على نهايتها ولكن يقلص فريق اولاد السلطه النتيجه الان عشوا اوقات حماسيه في نهايه المباراه اذا ترقبوا الاجواء الحماسيه ممكن اولاد السلطان يعود في النتيجه على بق... انا بعد 6 دقائق من نهايه المباراه اذا نعيش اشواق طوارئ شيقه وحماس يعني وقوه وكذا والسلطان رجعوا في المقابله يعني بعد ضغط قوي مرسهله انصر <تصفيق> الحكم المباراة يقود المقابلة يلي من حيث كما يقولون الآن الآن هذه واحد الكرة خرجت الشرط اللي فيها وفرط تماس دفاعية ولا سلطان الكرة عندها خمسة اللي عطاها لل ومن خطيرة هذه من جهة اليسرى وفعلا ولكن اللاعب بعد الكرة بعد الكرة تدخل كان المشروع الحكم فعلا كان تدخل مشروع والحكم اللاعب المدافع رقم جوج بعض الكرة يعني ب صافي باتو شاس الكرة خرج ولكن الحكم الكرة الكرة اللعب كان خرج على فعلا فعلا الحكم الحكم على الشرط تدخل المشروع والمدافع الآن هذي خطيرة وليلة حماسية الكرة هذه خطيرة تدخل المهاجمين ديال السلطان ولكن عدد الدفاع ديال دي مجد تشرشيل دي بعد الكرة الشرط شرط الفائدة والسلطان من الجهة اليسرى الكرة خطيرة ديب. ولكن الكرة كانت تسمى من رجل للمهاجمين مازال خطيرة والآن أصبح هجوم مضاد لفاعلات مجد شر جديد مازال الكرة هنا كرتيبك في صفوف طريق مجد شر جديد إذا هنا الان هذا هجوم مضاد بفائده النجل العراشيه او مجد يتقدم جديد من الجهة. اليسرى لكن الكره ضاعت وهذا هجوم خطير من الجهة اليمنى مرر مربع الدفاع ولكن اللاعب المدافع بعد الكره اجواء حماسيه تدعيشها المباراة. على بعد حوالي اربع دقائق الان هذا هجوم خطير من الجهة اليمنى واللاعب المدافع بعد الكره في مازال مازال هناك اخذ ورط بين المدافعين المدافعين إذا هذه خطيرة من الجهة اليمنى المهاجم من رجل لرقم جوج وفعلا لرقم ستة لمسات فنية وعجبة حماسية لفريق لاعب السلطان وخرج وبعاد اللاعب 14 بعد الكرة <تصفيق> إيه في الشرط إذا بقينا كنعيشوا اللاعبين دخلوا في الأجواء يعني كيعطوا كل ما عندهم في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأنفاس الأخيرة من المباراة وضغط قوي لفائدات سوالف السلطان اللي مارس ضغط قوي وكان توج يعني الهجوم من الجهه اليسرى دفاع اه فعلا هذا هجوم مضاف خطير خطير هذا وهناك ولكن الحارس دفاع دخل رقم ثلاثه وبعد كره مزق خطيره من الجهه اليسرى المهاجم وراوى فعلا مرر خطيره وسجل وسجل الهدف جب من خاصه المباراة وفرحه عارمه لفريق مجد اذا هناك هدف اسطوري هدف خيالي سجله مجد مجد الشر الجديد وهي عالمه المستديره وتورينا العشب وما يوجد في النار لا يوجد في البحر اذا الفرحه اللي كنا نطمح